وكل ضلالة في النار أما بعد، فقد رأيت أن من الموضوعات التي لم يتطرق لها كثير من الدعاة والخطباء على مدار أعوام عديدة، موضوع صفة الجنة الذي التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه الصالحين وعباده المطيعين المستجيبين لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله ثم إنني تأملت في هذا الأمر فوجدت أنه لا يكفيه خطبة أو خطبتان بل إن الكلام في هذا الموضوع يطول لأننا عندما نتكلم عن الجنة لا نتكلم عن الدنيا ولا يمكن أن نقارن الدنيا بالجنة لأن الدنيا مهما طال فيها الأجل ومهما عمرها الخلق فإنها زائلة وإنهم زائلون فإنها فانية وإنهم ميتون وأما الكلام عن الدار الآخرة وأما الكلام عن الدار الخلود فإن الكلام عنها خطير والكلام عنها عظيم ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجنة تكلم عنها ترغيبا وتشويقا ودعوة إلى العمل من أجلها ولما تكلم عن النار تكلم عنها ترهيبا وتكر وتكلم عنها تخويفا وذما وكان من اكثر ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل وفي حديثه صلى الله عليه وسلم كان يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعه الله غالية ألا إن سلعه الله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرغب في الجنة ونعيمها وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرهب من النار وحرها وسمومها، عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم في مجلس فكان ما كان من وصفه لجنة النعيم وكان ما كان مما قاله في ختام حديثه عن الجنة فيها ما لا عين رأت، فيها ما لا عين رأت مهما رأى العباد من زينة الدنيا ومتاعها الحسن فإن زينة الدنيا ومتاعها وسرورها ونعيمها لا يقارن بشيء من أمور الدنيا فيها ما لا عين رأت مهما رأت الأعين من الجمال من النعيم من البهجة من السرور في هذه الدار الفانية فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت مهما سمعت الآذان من الكلام الطيب من الثناء الجميل من الأمور المحمودة الطيبة التي تتلذذ بها الأسماع وترغب في سماعها الآذان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني إذا قيل لعمر أو زيد من الأحياء في هذه الدنيا ما الذي يتمناه قلبك في هذه الدنيا فإن العقل سرعان ما يذهب إلى متاع الدنيا ما بين قصر مشيد ما بين مسكن طيب ما بين فاكهة طيبة ما بين خضرة من خضروات من خضرواتها ما بين امرأة جميلة إلى غير ذلك من الأمور التي يتمناها القلب إذا ما مني من الأمنيات الدنيوية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكان الصحابة حالة إذن في وضع الاشتياق. فإنك إذا قلت يا عبد الله أمامنا طريق هذا الطريق طويل ولكنه على الراغبين فيه والمشتاقين إليه طريق سهل قريب يسير وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني قربت الجنة لأهلها المطيعين بحيث انه بحيث ان المسافة التي ما بين الجنة وبين طالبها كشراق النعل كفر كما نقول خطوة في المسير فإنك إذا ما قلت أمامنا طريق طويل وهذا الطريق يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى طول صبر فإن المنزل غالٍ وإن المنزل نفيس وإن فيها أمور لا تخطر على قلب بشر وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت عندئذ تشتاق النفوس إلى هذا الأمر اشتياقا بليغا كبيرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجنة تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع هؤلاء هم العاملون حقا وكما قال تبارك وتعالى لمثل ذلك فليعمل العاملون يعني الجنة تحتاج إلى حرص من أهلها عليها الجنة تحتاج إلى اشتياق من أهلها إليها الجنة تحتاج إلى جد واجتهاد من أهلها إليها لأن الناس في الجنة يتفاضلون ليس الجميع في درجة واحدة من أبواب الجنة وليس الجميع يدخلون من باب واحد من الأبواب الثمانية من الجنة وليس الجميع يتنعمون بالمماثلة وإنما يتنعمون بالمفاضلة وبالدرجات العلا التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا في الدنيا نحن ما بين الرجاء وما بين الخوف إن غلب العبد الخوف من النار ولم يعمل للجنة فما هو بعامل وإن ترجى العبد الجنة ولم يخف من النار فما هو بعامل وما هو بناج وإنما العبد ينبغي أن تكون حياته الدنيوية ما بين خوف من الجليل ومن نار جهنم وما بين رجاء وطمع في ثواب الآخرة التي أعد الله تبارك وتعالى فيها جنات عدل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقوا هذا هو الزمان الذي ينبغي فيه أهل الجنة أن ينفقوا وهذا هو الوقت الأمثل الذي ينبغي على العباد أن يتسابقوا في أبواب دخول الجنان من الصدقة من بذل الأموال في الخير من إطعام مسكين من غير ذلك من الأمور التي تكون من, من الأسباب الموصلة إلى الجنة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون وهذا الجزاء إنما يوفيه الله تبارك وتعالى لمن عمل صالحاً في دنيا وكلما كان العبد من المحسنين كلما كان العبد ممن يحسن عمله كلما كانت الجنة أقرب إليه وكلما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى عالية فهو يترقى في درجات الجنان على حسب جهده وطاقته وعمله في هذه الدنيا. فإن كان العبد ضعيف الإيمان ضعيف العمل قلت الدرجات التي يتسابق فيها المتسابق وكلما كان العبد قوي الإيمان قوي العمل شديد العزيمة في طاعة الله مجدا مجتهدا مجاهدا لنفسه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 هو الفوز الذي ترونه في دنياكم من مسابقة كرة قدم فاز فيها أحد الفريقين من أمور من الأمور التي يفوز فيها وينجح فيها الناجحون من أمور الدنيا وإنما الفوز العظيم الجليل الكبير أن يدخل العباد جنات عدن وأن يجنبوا نار جهنم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 من الاستمتاع من طول الأمل في هذه الدنيا والاستمتاع المغيب للدار الآخرة كما قال تبارك وتعالى وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ يعني اجتهد في الأعمال الصالحة المقربة إلى جنات عدن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من حب الدنيا وكراهية الموت لأن النفس لا يمكنها أن تشتهي الجنة ونعيمها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون لا يمكن أن يشتهي أن يشته العباد الجنة وما فيها من النعيم وأمامهم دنيا نقول لهم اعملوا اجتهدوا جدوا اخروا انفقوا امسكوا انظروا إلى غير ذلك من الأمور التي يؤملها العباد في دنياهم وكأنهم يعمرون دنيا باقية وكأنهم يعيشون عيشة لا موت بعدها فهذا هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب اهل الدنيا الدنيا حبا يؤثرونها عن الدار الاخره وقد اخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك وان الايثار الحقيقي والاشتياق الحقيقي انما ينبغي ان يكون للجنه ولذلك عباد الله راينا كثيرا من كبار السن يزهدون في دنياهم التي كانوا يعشقونها والتي كانوا يعمرونها والتي كانوا يتطيبون بطيباتها وخيراتها ويتنعمون فيها ويضيعون أوقات شبابهم حتى إذا بلغوا الأربعين هم على هذا المنوال الذي نشأوا عليه ثم إن الله رب العالمين لما أفسح في آجالهم أعطاهم الفرصة حتى يمضوا أوقاتهم في الخيرات ولذلك نحن الشباب من أحوج الناس إلى عمارة الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى لأن الموت قد أمهل هؤلاء الكبار وقتا بعد أوقات أعمارهم يمضونها في طاعة رب العالمين وأما الشباب وأما الشابات فما الموت عنا ببعيد ولذلك نرى عباد الله الصغير يموت والشاب يموت الصغيرة تموت والص... والشابة تموت والموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا يفرق بين من نال من هذه الدنيا مما يناله الناس من مما من منالها ولا يفرق بين من نال منها حظا ضعيفا ولذلك ينبغي أن تكون الأمنيات، وينبغي أن تكون الطلبات، وينبغي أن تقول أن تكون الرغبات في جنات عبد ما الذي يجعلنا لا نشمر عن ساعد الجد لدخول الجنة من أوسع أبوابه وأعلى درجاته ما الذي يجعلنا نزهد في الدار الآخرة وهي الدار الباقية التي فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على بال أحد من المأكولات من المشروبات من البلبوسات من, المنا من المناظر الجميلة من النساء الفاتنات من المساكن الطيبة من الأمور العظيمة التي رغب الله تبارك وتعالى فيها ترغيبا هو غيض من فيض رغبنا الله تبارك وتعالى ببعض الامور عن الجنه ولم يرغبنا فيها ترغيبا كاملا حتى تكون النفوس مهيئه ومشتاقه الى دخول الجنه نسال الله رب العالمين ان يجعلنا من اهل جنات النعيم اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن أراد معرفة الجنة وما فيها من النعيم فإن الكلام لا يقتصر على هذا المقام وإنما ستكون هناك وقفات طويلة في هذا الباب لعظمته ولتقديره حق قدره وتعظيمه حق عظمته ولكننا ينبغي علينا أن نفهم أمرا في غاية الاهميه ألا وهو أن هذه الجنة أعدها الله تبارك وتعالى وأعد لها أهلا وكذلك النار بالمثل أعدها وأعد لها أهلا والناس ما بين الاثنتين وما بين العظيمتين إما إلى الجنة يساقون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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالد والجنه كما عرفتم اعدها الله تبارك وتعالى لمن عمل صالح فمن كان في دنياه ممن يعمل صالح والعمل الصالح لا يقتصر كما يتصور وكثيرٌ من الناس عندما نقول العمل الصالح فإننا نقصد نوافل العبادات من صيام الاثنين والخميس من صيام يومٍ وإفطار يوم من صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر من, من, من الصدقة من صلاة اثنتين عشرة ركعة من النوافل التي تكون مرتبطة بالصلوات المفروضة كثيرا ما يذهب الأذهان إلى نوافل العبادة ويغيب عن أذهانهم أن العمل الصالح في مقدمته الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده وأعظم أمر أمر الله تبارك وتعالى به عباده، ورتب على ذلك دخول الجنة والتنعم فيها هو توحيده تبارك وتعالى، وإخلاص العمل له تبارك وتعالى، فكل ما نأتيه من العم من الأعمال، صغيرها وكبيرها، ينبغي أن تكون النية لله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تكون نوايانا مختلقة مختلقة ما بين احتساب للأجر من الله تبارك وتعالى وما بين انتظار الثناء والتبجيل والحمد من الناس لا ينبغي علينا عباد الله حال قيامنا بالأعمال أن تكون نوايانا بهذا الشكل بل ينبغي أن تكون نوايانا طيبة حسنة فيها الإخلاص الكبير لله تبارك وتعالى كما أخبر ألا لله الدين الخالص خالص من كل شائبة تكون عقبة من العواقب التي تضعف العمل أو تحبطه بِالْكُلِّ ولذلك رأينا الآيات تذكر الأمور التي تكون سببا في حبوط العمل وفي إضعاف ثواب الأعمال من ذلك المن ومن ذلك السمعة ومن ذلك الرياء ومن ذلك حب ثناء الناس ومن ذلك الاجتهاد في العمل على سبيل رؤية الناس لهذا العمل وثنائهم على صحب رأينا أن أكثر الأعمال التي تصاب بالحبوط والتي تُحبط هي الأعمال الظاهرة ورأينا كثيرا من الناس يصابون بالكسل ويصابون بالفتور بعد الطاعة نتيجه لانهم لم يدربوا انفسهم على الجد والاجتهاد والعزيمه وايثار الباقي على الفاني ولذلك علينا عباد الله حال كلامنا في الجمعات القادمه عن الجنه ونعيمها وصفتها وصفه اهلها وما اعدها الله تبارك وتعالى فيها من النعيم وما يترتب على دخولها والأسباب التي تكون سببا في الوصول إليه علينا حال الكلام عنها أن نكون من المجدد من كان مقصرا في صلاة الجماعة فينبغي عليه أن يحضر صلاة الجماعة ومن كانت, من كانت عادته التأخر عن حضور صلاة الجمعة وحضور مجالس الذكر فينبغي عليه أن يتسابق من كان من, المق... من القارئين لكتاب الله تبارك وتعالى في رمضان فقد مضى شهر رمضان وربنا تبارك وتعالى هو رب جميع الشهور ورب جميع الس... ورب جميع الايام والاسابيع فينبغي علينا ان تكون حالتنا كما كنا في رمضان. ما بين تلاوه لايات الذكر الحكيم ما بين سماع لايات الذكر الحكيم ما بين صدقه ما بين نافله ما بين مسابقه في الخيرات ما بين حضور للجمع والجمعات ما بين صله للارحام ما بين بر للوالدين ما بين امساك لللسان عن الشتام والسباب والجهر بالسيئات والمعاصي والمنكرات والفواحش وما بين حفظ للوقت ان يضيع في الجلوس على المقاهي وفي السمر المفضي الى اللهو الباطل وغير ذلك من الامور فهذه الدنيا هي مزرعه للاخره فمن زرع هنا حصد هناك فنسال الله رب العالمين ان يجعلنا ممن يحسن الزرع في هذه الدنيا ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امره وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقوى وذكيها أنت خير من ذكه أنت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم توفنا وأنت عنا راض، اللهم أحسن ختامنا أجمعين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل عبادك المستضعفين في فلسطين ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصر ومعين اللهم أيدهم بنصر من عندك اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحب وترضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين